آه يا عازف آه يا عازف لو كنت موسيقي فانت أكبر العازفين ولو كنت نحات أنت أحلى الرسامين ولو كنت مهندس أنت أعرق المهندسين وأنت لأنك لاعب أنت السيد اللاعبين لون الميسي أسطورة الأساطير رقم واحد في هذا العالم الآن في عالم الجد المدور ويشيل الكل والناس الكل ويأكد بالمليان أنه أكبر لاعب في التاريخ. كل كورات العالم الثابية لا تكفي ليو هو النجم الأول للكورة العالمية مشاهدين الكرام الجوار الارجنتينيه خارج دائرة المقارنات ما هو شيء من خارج كوكب كورتنا يأتي بالعجب العجاب يسلط كل أنواع العذاب يلعب يا سيد اللاعبين والله ليو أجمل حكاية